Ja vo, ja borovitleri, sami se mi ozvarajut kolí poli do nei, sami se mi ozvarajut kolí poli do nej. Otvarajúť sami, sami zaberajúť Stávaj hory moja milá bozo, pozor im zdoriajúť Stávaj hory moja milá bozo, pozor im po Poselila postiločku sama, sama nevihájem Sila soby pod oblačom milo, milo očekájem a slobih pod oblačom milo, milo Býleň ne je, ne je bude tvoja posíločka zelená, zelená bude tvoja posíločka zelená.